Omul demis de Liviu Dragnea din Guvern spune ce l-a citit pe Klaus Johannis, a IT din Statutul constituțional, creează o percepie de format, vrea să blocheze subliniere lui Claus Iohannis se află în ultima perioadă, într-o evident campanie electorală, are aborduri politice sublinierei, sublinierei a făcut-o cinți din PSD, suscine Marci, într-o postare pe Facebook, senatorul PSD, Adrian Bucuianu. Mai mult, dice presugliniere Senatului afirm ce presugliniere din Iohannis, în abordrile sale, amestec voit cifre, perioade de referin pentru a crea o percepție de format a rezultatelor. Presugliniere dintele Iohannis se află în ultima perioadă, într-o evident campanie electorală. Poate iei sub sale, pe biciclet sau la cotroceni, îl plasează dincolo de statutul constituțional care îi cere să fie mediator, factor de echilibru. Domnul Iohannis are abordări politice. Subliniere-i a făcut ocins din Partidul Social-Democrat subliniere-i încearc, prin toate mijloacele, să blocheze programul de guvernare pe care oamenii l-au votat. În abordrile sale, amestec voit cifre, folose subliniere de perioade de referind diferite subliniere-i creează o percepție de format a rezultatelor. Spune Adrian Bucuianu. Presubligiere din tele Claus Iohannis a declarat, lui, ce evolucia finanțelor publice este total nesatisfiștoare, context în care a reiterat ce demisia din funcția a premierului Viorica Dencil este imperioasă. Per ansamblu, o evoluție total nesatisfă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 a afirmat subliniere eful statului la palatul Cotroceni